Гараж, підлога по ґрунту, чи є зміст захищати ППС від гризунив знизу чорнової стяжки. Якщо так, то які пропорції товщина чорнової. Чорнова Черново стяж... стяжка використовується взагалі-то з бетону марки B7,5, але ви зараз його навіть не придбаєте, тому зараз використовують B10, це мінімум, який робить завод. Більше там і нафіг не потрібно, і товщина 50 мм. Тобто, ця основа потрібна тільки для того, щоб ви могли наклеїти параізоляцію з наплавляємою гідроізоляцією. Все. Далі йде ППС. Згідно нормативів, якщо гараж буде теплий, ви його будете утеплювати, то ДБН каже мінімум 50 мм. Це нормально. Дальше стяжка стяжка так якщо у вас є автомобіль автомобіль то краще робити товщину стяжку під підлігковий не менше 7, 7 см, під грузовий типа газель не менше 10 сантиметрів і армування так само зробити по поводу гризунів гризун така скотиняка котра залізе Куди захоче, в, в, в, в нього може голова сплющуватися, і навіть в маленьку щі, щілину він може пр, пр, пр, пролізти. Е, так як я все життя е, до, до, до <схи> да, 27 років, я е, жив зі своєю сім'єю, зі своїм братом, да, котрим тримав гараж, ремонтував там авто і так далі. Ви мене, ви мене вибачте, але, скажімо так, якісь там проблеми з мишами не було. З крисами, так, були проблеми. А з мишами, як зазвичай, ні. Тому що якщо там живуть криси, а в гаражах зазвичай криси живуть, то миші там навряд чи будуть. Ось. Але все ж таки, якщо є така проблема, то пам'ятайте про те, що ви коли формуєте деформаційний шов, то ви ж можете його закрити звичайним плинтусом наприклад у нас є стіна підлога Демперна лента обов'язково з нами йде утеплювач потім іде е, чистова стяжка потім іде керамічна плитка або оздоблення якесь там та і ось дивіться: ось демперна лента вона обрізається по, повіху вже по плитці чи по на полімерному полу залівному ось і потім ви можете наприклад зробити там керамічний плинтус котрий це перекриває це ну плинтус він стоїть на плитці ось це. тобто коли ваша підлога вона отаку от грає гуляє плинтус він висить над цією підлогою і от цю щеліну ні криса ні миш ну, не може залізти а деформаційний шов. Отак От виконується правильно примикання полу до стіни. Тому, коли задають питання, що, по-перше, штукатурка чи стяжся, яка відповідь? Молодці! Я дуже-дуже вами пишаюсь. Тому що питання не виникає, коли ви розумієте, як працює система.